Oi, poppi on siin poppi ja sa võid solle väike kutsu küll. On natuke sulle ja vanem sinu tiraadule ka mulle. Parin koer! Ma ütlesin, kui ma see näe uus. Sa ala, tegelikult sest, nagu see, mis kaisu aga see ei ole ka karulisest koer, kaisu koer. Väljapuk on koer. Mõnus koer. Väga pop nimi on ka Tere! Ma paluksin teil kõigepealt meelde tuletada üks film, mis on teile väga meeldinud. Kas teie lemmikfilm või lihtsalt film, mida te olete hiljuti näinud. Vaatame täna üheskoos, kuidas see film on üleseitatud. Ma ise võtan vaatmus alla hoopis ühe novelli. Täpsemalt geniaalse lühipoormide autori Friedebert Tuglase 1914. aasta sügisel ilmunud sümbolistlikku novelli Popi ja Huhu. Meie tänane põhiküsimus seisneb selles, mis sugune on selle novelli kompositsioon, ehk siis ülesehitus. Tegelikult veelgi enam. Ma tahaksin teilt küsida, kas kõik lood on tänapäeval kirjutatud täpselt samamoodi. Sest sisuliselt kõik filmid, eriti teha, Hollywoodi filmid, suur osa romaane ka novelle, lühijutte, kõik alluvad täpselt samale ülesehitusele. Ja ütlen kohe alguses ära, kui kellelegi meenub näiteks mõni film, mis ei allu nendele tunnustele. Anke kindlasti teada, kirjutage siia alla kommentaariumisse ja video õps annab teile selle eest ka auhinna. See oli nali, auhinda meil pole, kirjutage niisema. Nii, aga millest tuglas novellis kirjutab? Eriti tore oleks muidugi, kui te süveneksite ja loeksite poppi ja huhu ise läbi. Igatahes novellis on kaks peadegelast. Kutsu, poppi, af, huhu, hea isand jätad nad maha, af, kes on olnud puuris puurismurraselt välja, ja võtab üle isaanda käitumismaneerid. Hakkab peremeest jäljendama. Ormas Poppi, kes on olnud peremeega väga lähedane, kannab need tunded nüüd üle huhuule. Lõpuks käib puh, pauk ja maja variseb kokku. Teeme paukuga. See esimese maailmasõja alguse ilmunud novell on avatud paljudele tõlgendustele. Nagu hea kirjandusteose puhul ikka. Näiteks inimloomus kui niisugune võim sõda, isanda jooria, vahelised suhted, inimese sisemaailma vastandlikkus ja nii edasi. Aga meie vaatame seda puhku üksnes novelli kompositsiooni. Enne seda tuletame aga meelde, et popi ja huhu on ikkagi novell. Ja novellile on omased, saaks üldisele struktuurile, veel mõned iseloomulikud tunnused. Mis need on? Kas tulevad meelde? No alustame kõige lihtsamast. Novell on lühike ei pea väga pikalt lugema. Siin on vähe tegelasi, siin on üks probleem, konflikt, teema, üks tegevusliin. ehk siis siin pole eriti palju kõrval tegelasi. See on kiire, see on võrreldud pistriku lennuga. Võihti liigutakse läbi tegevustiku. No vaatame. isand on ju, kõigevad läheb minema. Popil on kurb, siin natukene lepib natukene nii ja siin käib pauk lõpuks. Ja. See pauk, mida me just nägime, see oli ootamatu lõpplahendus, ehk point. Nii, aga kui te mõtlete oma filmile, millele ma palusin teil eelnevalt mõelda, mis võiks kõigepealt silma torgata? Ilmselt see, et kusagil keskel, enamast täpselt keskel, leiab aset pööre. Mis see pööre võib veel olla? Näiteks filmi Tõde ja õigus režisöör ja scenarist Tanel Toom on paigutanud täpselt keskele krõõda surma. Mis veel? Mõne lähedase surm Haigus, vangistus, suur tüli või lausa lahutus. Kõike võib juhtuda. Midagi sellist? Laev võrkab kokku jäämäega. Noh, midagi sellist. Ühe sõnaga, kui on hea lõpuga lugu, siis see on tavaliselt väga kurb sündmus. Võite ise edasi mõelda. Novellis Popi ja Huhu leiab aset samuti täpselt novelli keskel. Huhu pääseb puurist välja ja kõik muutub. Kõige üldisemalt koosnevad kõik tuntud lood kolmest osast. Nagu on Tuglas jaotanud kolmeks ka novelli Popi ja Huhu. Kõigepealt juhatus, kus tutustatakse tegelasi ja poetilist maailma, miljööd, no näiteks segamini tuba. Esimeses osas määratletakse ka keskne probleem. Mis see probleem on? Isand lahkub kodust. Koer ja jäävad üksipäini. Noh, tänapäeval tuleks. No, Kutsu tõenäoliselt, ma ei tea, ise, aga no, 1914. aasta, noh, sõja algus, et noh, seda, okei, okay. No last jääb, okay. nii, seda võib nimetada ka sõlmituseks. Ehk isanda lahkumine on edasise tegevuse lähte kohaks, tekib konflikt. Pärast sissejaatust hakatakse probleemiga võitlema. Teine osa on teema arendus. Lugu areneb ja järgjärgult takistused kasvavad. kuhu hakkab näiteks tina panema. Kolmas. Lõpplahendus. Enamasti koosneb see kahest osast. Alguses seisitatakse vale lahendus, lugeja või vaatajaga nii öelda manipuleeritakse, viaks seda eksideele. Näiteks Tuglas annab mõista, et popi ja huhu võiksid elada üheskoos, sõpradena. Popi ei kaarda enam huhuud, ta on tema ka harjunud. Sellele järgneb aga lõpplahendus, ehk siis point, plahvatus ja maja vajus mürinal pooleks me minna aga veel täpsemaks ja novelli kaheksaks osaks. Vaatame seda meie armsa Poppi silme läbi. Ole hea, Poppi. Au, au, mina olen Poppi. Kõigepealt on elu ilus ja mul on väga tore isand, keda ma pidevalt lakkumas käin. Au, au. isand lahkub ja see on küll nüüd suur suur probleem. See on lausa keskne konflikt. Järgneb teine osa, auh, au, mul on probleem. Nüüd ma saan aru, et isand, oi, oi, oi, oi, kurivaim, ei tule enam tagasi. Ma pean hakkama probleemiga tegelema, aga kõik lihtsad lahendused, ei, ei, ei, need kukuvad läbi. Oi, oi, auh, au. nüüd on kätte jõudnud esimene kulminatsioon. Huhu, see oi kui ohtlik ahv! Pääseb puurist välja, kui õudne, kui hirmus. Nüüd võtame natukene vaiksemalt, võtame narratiivset tempo alla. Vaatame ringi, kohaneme natukene. Mina pingutan küll palju, aga kõik läheb ikkagi vossi, Mina kaardan huhud, mul on hirm. Huhu on täielik vastand minu armsele isandale, kes jalge läsi. Huhu on türann, jõhkaard, joodik. Minus on tekkinud aga mõistmine, või ära tundmine nii öelda. Minu tahtmine on asendunud vajadusega. Kõike, mida ma teen, see on nii siin kirjas, kõike, mida ma teen, on nüüd kõik ka mööda pääsmatu. Au, au, hoi, hoi, Nii, olemegi jõudnud minu elulooga lõpusirgele. Tuglas, kes mu välja mõtles, annab mõista, et ma leppin huhuuga selle koletu ahviga. Tegelikult leiab aset plahvatus ja ma suren. Puh. Aitäh sulle, popi. Ma tuletan teile aga meelde, kui teil on pähe tulnud mõni film, mis ei allu nendele üldistele tunnustele, siis pange need kirja. Aga mis need üldised tunnusjooned siis olid? Ma väidan, et kõik lood on enamasti üles ehitatud täpselt samamoodi. Ja kokkuvõtte tegemise asemel kujutame lihtsalt ette kõige tavalisemalt armastuslugu. Ja teie võiksid teha täpselt samasuguse skeemi, aga enda lemmik filmist. poiss poisse tüdruk, armuvad, teevad musi musi. Sõlmitus, konflikt, millegi pärast ei saanud koos olla, kas vanemade luba või on mingi muu jama. Vaikselt hakatakse edasi elama, minnakse tülli. Leiab aset veel mingi oluline pööre. Esimene kombinatsioon, mis teeb koosolemise, Täiesti võimatuks. Kas keegi sureb, petab või midagi sellist. Siis näib, et poiss ja tüdruk taas lähenevad teine teisele, aga siis selgub, et nad rääkisid teine teisest ikkagi mööda või tuleb välja mingi kummaline saladus. Teine kulminatsioon. Jõuamegi lõplahenduseni. Siis antaks mõista vahetult enne lõppu, Et poisse tüdruk on totaalses tülis, kõik on väga, väga halvasti. Aga kohe seejärel selle tüli kaudu on nad õnnelikult lõpuks ikkagi koos. Palju õnne neile. Ja kui nad surnud ei ole, siis nad elavad endiselt. Ja taega...